Що ми будемо починати, до нас будуть доєднуватися учасники, а я хочу привітати всіх учасників сьогодні в нашому проєкті «Як ви». Ми давно не бачилися, проте ми підготували дуже цікаву в якості сюрпризу зустріч, зустріч, яка допоможе нам сьогодні наблизитися до самих себе, до свого космосу, тому в нашої експертки таке дуже цікаве тло сьогодні на екрані. І я хочу сказати, що ми сьогодні будемо говорити про наш мозок, про когнітивні упередження, про наше мислення, про ті упередження, які заважають нам, по-перше, жити і, по-друге, працювати. І я думаю, що після нашої розмови з нашою експерткою, наші глядачі сьогодні по-іншому побачать життєві робочі ситуації. Отже, наша спікерка сьогодні Марічка Краснова, HRD у компанії «Майнкрафт I», Магістерка з поведінкової економіки та психології. Марічка працює в сфері, в галузі HR вже 5,5 років, з яких 4 в IT-сфері. І треба сказати, що Марічка дуже цікаво про себе каже, про те, що вона захоплюється психологією і підчитувала популярну психологічну літературу з 15 років, а потім продовжила вивчати цей напряму у Сорбоні. Має дві освіти, одна з психології інша з поведінкової економіки. І я розумію, що в нас сьогодні буде подвійна користь, тому що ну, скіли з поведінкової економіки нам сьогодні конче потрібні. Вони сьогодні використовуються, мабуть, кожним лідером, особливо, якщо людина менеджерує великою або навіть і невеликою командою. Марічка зазначає, що її цікавить особливо прикладна психологія, яка допомагає побудувати здорові стосунки з колегами і підтримувати свій ресурсний стан. Я думаю, це такі два чинники, які сьогодні знову дуже нам необхідні, особливо, якщо людина – керівник. І нагадаю, що наша тема розмови з Марічкою сьогодні – це когнітивні упередження та як не потрапляти у їхню пастку, щоб не ускладнювати своє становище. І ми, звичайно, торкнемося сьогодні питань критичного мислення, тому що запит на те, щоб розвивати цей soft skill – Дуже великий. Отже, приєднуйтесь, я рада бачити сьогодні наших учасників, наших глядачів. Як завжди, ми поділимося з вами після зустрічі записом і поділимося тезами, тобто головними думками, які ми сьогодні отримаємо в розмові з Марічкою, а їх буде сьогодні, я впевнена, багато. Марічка, отже, я надаю вам слово, щоб ви привіталися за аудиторією, і ми почнемо з наших питань. Супер, дуже дякую за таке велике і об'ємне інтро. В мене справді дійсно не залишається нічого додати, все розповіли. Єдине, що справді, хочу наголосити на тому, що на мою думку, важливі знання не просто як знання, а знання, які можна застосувати на практиці. І якраз от знання про когнітивні упередження і те, як вони впливають на нашу роботу, на наше спілкування кожного дня – це те, що максимально прикладне, на мою думку. І я сподіваюся, що сьогодні кожен зможе для себе щось таке от максимально корисне почерпнути. Так, ми говоримо завжди про те, що ми приймаємо мислення, що ми сьогодні спрямовані на те, щоб ефективно приймати рішення, але нам потрібно сфокусуватися на тому, що рішення ми приймаємо саме нашим мозком, нашим інтелектом, нашим емоційним інтелектом та всіма інтелектами, які в нас є. І тому перше питання до вас, Марічко, стосується якраз нашого мозку. І ось питання, як наш мозок активує наші дві системи мислення, про які казав ще Даніель Канеман, і як свідомо переключатися між цими системами. І я вам скажу, що найпопулярніше питання, а чи можна релігувати, регулювати ці дві системи, ці дві сигнальні системи. Вам слово, Марічко. Так, дякую, Олана. Насправді, я ви праві, що Канеман стверджує, що у нас є дві системи мислення. І давайте трошки розповім, яка система, на його думку, за що відповідає. Перша система, він так їх і називає, перша і друга система сильно не запарювався над тим, щоб продумувати якісь неймовірні назви, тому це все легко запам'ятати. Перша система це якраз наша швидка система, яка приймає рішення буквально деколи в долі секунд, тому це часто пов'язано з інстинктами, але якраз через таку от швидкість вона буває робить помилки. А Друга система, навпаки, вона є повільніша, вона є більш така затратна для нашого мозку по енергії, але вона робить помилки не так часто і ми у своєму житті, у своєму мисленні балансуємо між цими двома системами. Переважно це відбувається несвідомо, тобто ми там не сидимо і такі, так, зараз яку мені треба систему застосовувати? Ні, вона відбувається автоматично ситуація, з якою ми вже знайомі, якісь легкі задачі, ті самі е, небезпечні ситуації чи ситуації, де ми діємо інстинктивно, то ми за долі секунд приймаємо рішення якраз завдяки цій е, першій системі. Але якщо є щось нове чи творче, е, якісь задачі, де нам треба проаналізувати інформацію, зробити висновки, е, то тоді якраз ми застосовуємо другу систему, Чому у нас є дві, одна і друга, чому немає тільки от другої, яка більш правильна? Тому що ця друга, вона… Дуже енергозатратне, і ми знаємо, що ресурси в нас, як людей, і в нашого мозку, вони є обмежені, тому якби нам треба було кожну дію, от так чітко контролювати і обдумувати, там як руки помити, як там помергати, як іти, то ми би напевно і з ліжками не встигли встати. Це просто весь день би пройшов. Продумувані кожного нашого руху. Тому є частина зусиль і дій, які система перша бере на себе, щоб оптимізувати ці витрати нашої енергії і уваги, а інша частина завдань йде якраз на другу систему. Чи можемо ми контролювати, яку систему вибирати? Так, в цьому і суть якби роботи з когнітивними упередженнями. Когнітивні упередження це по суті результат нашої першої системи. Тобто вони отримали, ми отримуємо якийсь імпульс, ми такі, ага, швидко подумали, У нас опрацювалася інформація і ми прийняли рішення. І тут виникають якраз ці помилки, які є когнітивними упередженнями. І якщо ми хочемо їх уникнути, ми можемо по суті свідомо Відслідковувати ситуацію так, я знаю, що тут можливо допустити якусь помилку несвідомо, тому я зупинюся подовше, подумаю, включу свою другу систему і цю помилку обіду. У мене насправді є ще декілька слайдів, які я підготувала, тому я би хотіла зараз якраз їх і відкрити для того, щоб розповісти, як ми можемо справлятися з такими упередженнями. Зараз я розшарю екран і буду вдячна, якщо ви скажете, чи видно вам, е, чи ні. Річко, видно, тільки нам потрібно увійти у формат слайду, да, у формат, у формат е, презентації слайдів. Е, цей, ви, ну, кожен сам собі користувач може зробити, чи це мені треба? Щось я думаю, можна. що вам. вам слайд-шоу в микноті да-да-да і ми тоді побачимо а ви маєте слайд-шоу презентацію так так так угу. от зараз, зараз перфектно видно. так угу. супер добре е, отож ну презентація английською я буду все дублювати українською і сподіваюся що е, буде зрозуміло тому е, ми вже зрозуміли що у нас є дві системи і якраз через використання першої системи, через навіть не те, щоб використання, а активацію першої системи, у нас виникають когнітивні упередження англійською cognitive biases. Як ми можемо з ними боротися? Пункт перший – це… По суті, завжди себе питатися, чи е, це ситуації, в якій можуть виникати когнітивні уперечення, чи точно мої висновки, мої дії, мої вчинки, вони е, ну, не піддаються зараз когнітивному упереченню. Е, далі е, ще один варіант – це впроваджувати от прямо на такому системному рівні фреймворки для підня, прийняття рішень, підходи для прийняття рішень. Наприклад, один з таких найвідоміших – це є метод шести капелюхів, як він відбувається, це коли ви, наприклад, якусь ідею хочете обговорити, збираєте групу людей і там кожній людині назначаєте роль. Одна людина знаходить всі аргументи в підтримку ідеї, інша людина знаходить всі аргументи проти цієї ідеї і так далі. І виходить, що ви одну і ту саму ідею спеціально, штучно, по суті, розбираєте зі всіх сторін, і таким чином ви активуєте свою другу систему мислення і можете уникнути когнітивного упередження, яке виникає з першої системи. Також важливо для того, щоб боротися з такими когнітивними упередженнями, важливо знати, про них, про їх існування, знати, які є когнітивні упередження і до чого вони можуть призводити. Коли у вас вже є ця інформація, то вам також буде набагато легше відслідковувати у себе, чи піддаюся я когнітивним упередженням зараз і загалом, чи. В принципі, можна, можна рухатися, і я, вроді би, як стараюся їх обходити. Марічко, і, а можна я попрошу вас для нашої аудиторії дати більш таке спрощене розуміння, а що таке когнітивне упередження? Що таке упередження? І, можливо, дати дуже просте повідомлення, щоб людина могла навіть діагностувати. Так. От це mm -hmm. зараз мій меседж, от ця зараз моя думка, це когнітивне упередження. І як взагалі це пов'язано із критичним мисленням, тому що ви зараз дуже подали такий корисний інструмент оцих шістьох капелюхів Едварда Дебоно. І я взагалі дуже велика прихильниця. Я вам скажу, я зізнаюся, що я завжди у чорній шляпі. У мене yeah. навіть і таке прізвисько є в команді, але я розумію, що це штучне така вівісекція препарування ідеї, особливо нової ідеї, в якій є багато ризиків, воно є дуже корисним і воно призводить до дуже корисної плідної такої війни ідей, і в цьому народжуються гарні інсайти. І все таки повернемося. А що таке когнітивне упередження і як його в собі діагностувати? так це гарне питання дякую У нас в мене навіть є отакий гарний слайд щодо цього по суті якщо коротко то когнітивні упередження це помилки в мисленні як ми їх можемо виявити ну по суті Часто це може бути якась об'єктивна е, інформація. Е, наприклад, якщо ми намагаємося оцінити, е, як наші люди в компанії е, перформлять. Мені дехвило важко підбирати українські аналоги, перепрошую. Як, е, е, наскільки люди гарно працюють, наприклад, в команді. Так? І е, е, ми знаємо, що об'єктивно там е, Вася показує гарні результати в sales, в нього більше Продаж ніж там в е, Петра е, а от бачимо що під час оцінки менеджером менеджер каже що та ні от Петро е, має кращі е, показники але в нас є об'єктивна інформація яка показує що це не так от тоді це буде перший дзвіночок про те що можливо є якісь когнітивні упередження які впливають на е, судження цього менеджера можливо він е, е, ну наприклад е, має якісь дружні стосунки з Петром і є оцей ефект, він називається ореолу, який каже, що позитивні якості чи позитивні емоції щодо людини в одній ситуації можуть впливати на те, як ми її оцінюємо в іншій ситуації. Тому як відслідковувати, чи є вплив когнітивних упереджень, це старатися об'єктивно подивитися на ситуацію на те, яка мала би бути відповідь, якщо є об'єктивні показники і порівняти їх з тим, що ми насправді зараз маємо. Марічко, а можна я ще дам uh, одне уточнююче питання? Воно стосується теж, uh, таких складових критичного мислення. Тому що коли ми кажемо про мислення, то люди іноді задають питання: а, чому критичне? Ну тобто, то вже зрозуміло, що це не стосується, не торкається критики, але mm -hmm. у критичних розуміння критичного мислення є теж певні фактори, є теж певний контур, який uh, ну, наділяє особливими скілами людей, які вміють мислити критично. І ось я хочу. Щоб ми зупинилися зараз, тому що ви вже зазначили, що є знання, є факти, а є, ну, скажімо так, думки, відчуття про ці mm -hmm. факти. Так ось я хочу наблизитися і дати розуміння, що таке критичне мислення і чому так важливо ним користуватися у прийняті рішень. Mm -hmm. Ну, насправді, все криється, все заховано в назві самого мислення критичного – і воно важливе, якщо ми говоримо про бізнес-контекст, в першу чергу для того, щоб бізнес мав ем, правдиві, правильні підстави для свого розвитку. Якщо в нас немає критичного мислення, відповідно, висновки, які ми е, отримуємо, які ми робимо з нашого некритичного мислення, вони будуть хибні. І на підставі хибної інформації, хибних висновків, е, ми не зможемо рухатися в напрямку розвитку бізнесу. Або це буде хаотичний рух е, і ми не ну, зможемо якось цілеспрямовано впливати на те, щоб розвивати бізнес, збільшувати його, там, збільшувати прибутки е, і так далі. Тому критичне мислення, е, воно, ну, звичайно, важливе для того, щоб і ми, як люди, як особистості, як професіонали розвивалися, і наша компанія, разом з нами наш бізнес також розвивався. Марічко, можливо, ви дасте поради, як розвивати критичне мислення в собі і в своїх співробітників, у своїх колег, особливо, якщо мова йде про лідера і про його команду. Як надихнути, взагалі, як пояснити, як треба мислити критично і як розвивати в собі цей скіл? Угу. Ну, мені здається, що найважливіше в будь-якій задачі, чи це пов'язано з критичним мисленням, чи ні, це пояснити, чому це питання важливе. Тобто ну, не просто там прийти до команди і сказати, ми від сьогодні живемо новим життям, і в нас критичне мислення важливе. Вчора ще не було важливе. А сьогодні от суперважливе. А справді прийти можливо, якийсь випадок підготувати якийсь. Ну наприклад, випадок, де не вистачило нам в команді критичного мислення і від цього були якісь наслідки не дуже там позитивні небажані для команди чи для компанії в цілому показати що, от, ну бувають такі моменти де є проблеми тому давайте робити щось щоб уникати цих проблем що ми можемо робити ми можемо там, почати критично мислити це процес Треба розуміти, що ну, навчання це завжди займає певний період і важливо зацікавити людей, щоб вони от весь цей період, як по суті замотивувати, щоб вони весь період хотіли справді не просто там прийти послухати, піти забути, а прийти послухати, подумати, інтегрувати це в свою діяльність і перетворити знання в практичну навичку. Як розвивати критичне мислення? це е, насправді питання мабуть практики типу починати з якихось маленьких кроків з чогось е, простого і далі нарощувати і нарощувати цей е, об'єм даних, які ми пропускаємо через критичне осіння. Наприклад, починати з таких от легких вже штук, от як, ті, е, як підход, е, як впровадження фреймворку для прийняття рішень. Це не потребує багато зусиль. Але це вже одразу, от, як Вилана кажете, легко впровадити і видно результати. Бо і до того ж вся команда залучена до цього процесу. І отак по чуть -чуть старатися в роботу вбудовувати критичне мислення, щоб це не було як лишня надбудова, а щоб це була частина процесу, частина роботи. Марічко, якщо я правильно розумію, то критичне мислення – це, по-перше, спирання на факти. Це спирання на конкретні факти, на конкретні цифри, на конкретні імена. Тобто критично мислити – це спиратися не на твоє враження ну, спочатку, не на твою думку, як це має бути або як це відбувається чи відбулося, а саме безпосередньо на факти. Ви дуже правильно сказали, що треба вчити, ну, залучати команду до фреймворку, так, так формувати проекти, тобто вказувати всі ті чинники, які є складовими проєктів, щоб всі були в колі, щоб всі бачили, які є елементи, і не придумували собі зайві задачі, або не вигадували собі якісь ілюзії стосовно цих задач. Тобто вказувати, вказувати які є задачі, які є чинники, і спиратися на них у виконанні. У мене, знаєте, яке до вас виникло питання. Ви правильно кажете, що треба щоб показати людям, щоб прийти і сказати, що у нас є певний брак критичного мислення. Що ось, якщо ми будемо залучати його, то ми, наприклад, ось те питання, яке в нас було прийнято хибно ми б ну, цієї хиби, цієї помилки не припустилися. І надати цей випадок. А таких кейсів, я розумію, в компаніях, особливо зараз, дуже багато, бо ми в стресі, бо ми травмовані, і ми емоційно можемо навирішувати дуже багато. Чи mm -hmm. можу я попросити вас, Марічко, дати якийсь такий, ну, навіть не мем такий кейс, а ось такий кейс-стаді, можливо, з вибутовою або, можливо, з робочою ситуацією, як, можливо, формувати а, меседж, з критичного мислення. Знаєте, я пам'ятаю з вашого вебінару дуже цікавий приклад, коли ви пояснювали, як пояснювати сусідам, які шумлять, враховуючи і користуючись критичним мисленням, етично, коректно, але впливово, як попросити їх, наприклад, не шуміти. Так? Ви казали, що, по-перше, треба вказати на факт, так? що, наприклад, зараз друга ночі, факт так? знання, тобто факт, який не можна осперечати. Друге, ви мені заважаєте, так, тобто ви поясните свою я-позицію, що я відчуваю, а потім надати певний такий меседж, що треба робити, call to action. Чи можливо у вас з вашої практики, чи можливо з практики ваших консультувань якийсь такий, давайте, можливо, робочі, ось фрейм, коли можна застосувати або застосували критичне мислення? Так, угу. ще є гарне питання, зараз я... На хвилинку постараюся щось таке з робочого плану пригадати. Я думаю, що тут найлегший приклад буде пошук інструментів. Мабуть, кожна компанія стикається в якийсь момент, коли ручна робота вже займає занадто багато часу і хочеться автоматизувати якусь рутину. І відповідно в цей момент потрібно знайти. Автоматичний, автоматичну програму, яка буде це робити, і вибір провайдера – це окрема ціла епопея, ціла окрема історія. І тут якраз надто сильно, дуже сильно важливо – це є критичне мислення, бо швидше за все у нас є якісь Особливі вимоги, які е, тільки для нашої компанії притаманні, тому просто скопіювати рішення з інших компаній не завжди буде гарним рішенням, і водночас це вже є витрати бізнесові, які е, краще оптимізувати і витрачати на те, що нам найбільше підходить. Відповідно, в цій ситуації е, яким буде підхід критичного мислення, який підхід буде е, такий, щоб не було когнітивних упереджень, це. Об'єктивно, знову ж таки, перший крок е, проаналізувати ситуацію, зрозуміти, що нам потрібно, конкретно розписати критерії е, того, що нам треба в цій програмі мати, далі продумати систему, наприклад, виставлення якихось балів і потім, коли зізвонюватися з різними провайдерами, чітко йти по нашій табличці з критеріями, з балами і проставляти саме ці об'єктивні оцінки, бо часто якраз люди, які займаються продажами, вони використовують когнітивні упередження, вони стараються нам сподобатися там, і посміхаються багато, і візуально, і якісь ну, маніпуляції застосовують. Це їх робота. Ну, це, я їх не критикую, я розумію, що така от, таке їхнє життя таке, як робота. Наша робота, навпаки, постаратися відмежуватися від такого впливу і купити, провайдера, який буде не просто приємним і веселим, але який покриє всі бізнес-потреби. Марічко, я думаю, що ми, наприклад, використовуємо критичне мислення, я ось слухала вас, слухала ваш алгоритм прийняття рішення, я розумію, що це критичне мислення ми завжди використовуємо, коли будуємо дизайн, через дизайн мислення рішення, і я розумію, що це дуже важливий скіл, тому що нам зараз, враховуючи необхідність швидко приймати рішення, треба ну, впливати, мабуть, керівнику на керівника більш високого рівня або впливати на свою команду для того, щоб підчити, мабуть, свої рішення. Тому що ну, кожне рішення треба продати. І якщо ми будемо спиратися на симулякри, то нам це не вдасться. Або навіть якщо вдасться, скажімо так, затанцювати керівника, то ми обов'язково неминуче… Опинимося у ситуації, коли це рішення буде пустим. Воно просто буде ну, таким баблом, воно буде бульбашкою, яке не спрацює. Тому критичне мислення дозволяє нам знову провести. Ну, на жаль, таке трошки таке жорстоке слово таку вивісекцію: припарувати цей проект ще до того, як, скажімо так, він був випущений у прод. Тому я разом з вами закликаю до того, щоб вивчати засоби критичного мислення, щоб спиратися на факти, на цифри, переперевряти себе. До речі, в Адама Гранта вийшла ось напередодні, на початку 2022 року чудова книжка, яка називається «Перевір себе», здається, якщо перекладати українською, або «Подумай двічі». І це дуже цікава історія, взагалі, для нас. Вона не каже прямо в лоб про критичне мислення, але вона переглядає, взагалі, таку, такий феномен, як помилка у нашому новому турбулентному житті, помилка будь-яка, помилка в роботі студента, помилка в розробці проекту, помилка в процесі виконання проекту, помилка в продажах, помилка в комунікації. І як цю помилку треба правильно виправити, як перевести помилку в досвід і працювати з нею, використовуючи якраз критичне мислення. Марічко, oh. отже, ми підійшли до найцікавішої частини, в якій ви фантастично цікаво розповідаєте, саме про ем, ці наші когнітивні упередження, які припускає наш мозок, який постійно намагається зберегти енергію, тому заганяє нас у пастки. І ось я хочу е, запитати у вас, а які най- Ну, популярніші у лапках, які і найнебезпечніші когнітивні упередження ми найчастіше припускаємо, і вони дуже нам заважають. Ну, загалом, насправді, когнітивних упереджень є дуже багато, тому от я зараз знову розшарю презентацію і покажу вам такий перелік усіх когнітивних упереджень, які існують. Так скажіть будь ласка чи видно так видно угу. от ви бачите що по суті тут дуже широкий перелік когнітивних упереджень звичайно що для того щоб їх всіх вивчити прочитати це буде потребувати багато часу тому для себе я виділяю три групи когнітивних упереджень які мені здається найчастіше зустрічаються і це по-перше Упередження, які впливають на прийняття рішень – це перша група. Друга група – це упередження, які пов'язані з соціальною взаємодією. І третя група – це упередження, які пов'язані з нашою пам'яттю. Оскільки якраз в цих трьох ситуаціях прийняття рішень, взаємодія з іншими і використання пам'яті в цих трьох випадках найчастіше в нас і виникають якісь помилки, мислення, когнітивні упередження. Тому, якщо говорити про е, упередження, які пов'язані з прийняттям рішень, е, мені здається, що найбільш таким, е, ну, декілька важливих ефектів це ефект якоря, коли ми даємо якесь числове значення, е, там, чи е, часове значення, чи емоційне значення. Тобто це як і в будь-якому, е, може бути розуміння. Ситуація, яка не потребувала якоря, його даємо і формуємо вже очікування людей. Потім, наприклад, якщо ми щось не врахували, по часу трошки промахнулися, чи там по коштам промахнулися, то ми вже самі себе заганяємо в таку пастку, в незручну ситуацію. А по суті, ну, ніхто нас, може, навіть не просив давати цей якор. Тому, коли даємо якорі, завжди стараємося врахувати додати якийсь відсоток до того що щось може піти не так також ще одним таким когнітивним обереженням це є підтвердження ефект підтвердження наших зусиль тобто коли ми в щось вкладаємо зусилля то ми схильні цей проект цю книжку цю річ оцінювати як більш дорогу Тут Дуже часто такий класичний ефект – це з Ікеєю, пов'язаний, меблі Ікея. Дослідники брали меблі і просили, щоб в компанії їх зібрали, а потім просили, щоб люди, які брали участь у дослідженні, зібрали. І вони виявили, що люди, коли вони складали самі ці меблі, вони потім їх оцінювали як більш дорогі в порівнянні з тими, які склав сам склад Ікеї. Хоча, по суті, меблі одні й ті самі. Але ми схильні якісь наші проекти, куди ми вже вклали, зусилля оцінювати як більш е, е, дорогі, але, ну, по суті, це, це не так. Ми просто хочемо оправдати якісь зусилля, які ми е, доклали. Марічко, а ось випадок з «Продай чашку» – це теж з цього упередження? По суті так, тому що ми даємо людині чашку і вона вже її сприймає як свою власність. І е, е, далі, коли ми просимо, та, щоб цю чашку там, комусь далі продали, е, то зазвичай людина буде виставляти цій чашці вищу, Ціну, тому що вона вже е, ну, відчуває, що вона там з нею споріднулася, що це частини її е, речі, її зусилля, вона там умовно її помила. – Add value, да, набула, add value додаткової так. вартості. Ага, зрозуміло. зрозуміло. – так, Звичайно. Е, також є ефект е, втрачених, е, е, Коштів. і це кошти не тільки в плані фінансовому, але це можуть бути кошти в плані, знову ж таки, того самого часу, наших емоційних зусиль, коли ми починаємо якийсь проект, наприклад, і ми вкладаємо сюди багато часу, енергії, от щось, ну справді, душу вкладаємо, а він не взлітає, не вдається, то ми схилені продовжувати цей проект намагатися якось зробити все ж таки, навіть коли є об'єктивні дані, що ну, не, не варто, не взлетить. І це той момент, коли треба просто зупинитися, об'єктивно знову ж таки оцінити ситуацію по критеріям, наприклад, які ми собі заздалегідь пропишемо, і сказати, окей, я вже витратив якусь частину зусиль, більше я не буду туди витрачати, бо воно все одно йде в нікуди. Ну, це мені здається, в бізнесі досить часто трапляється, особливо, якщо ми говоримо про проекти, які нам особисто подобаються, за якими ну, самі придумали, вболіваємо всією душею. Ну, не кожен проєкт злітає, і це нормально. Також деколи важливо не тільки те, що ми говоримо, але й те, як ми говоримо. Це називається фреймінг, Тому От справді немало вагу надають комунікаціям і всередині команди, і всередині компанії, і там сусідами, які шумляють вночі. Е, важливий е, якраз цей фреймінг-ефект, тому що ми можемо одну і ту саму думку сформулювати е, по-різному. І від того, як ми сформулюємо цю думку залежить те, що ми в кінці отримаємо. Тому, якщо ми, там, наприклад, хочемо отримати від нашого менеджера якийсь позитивний фідбек, то коли ми до нього йдемо, краще питатися, розкажи, будь ласка, наскільки ти задоволений моєю роботою, а не навпаки. наскільки ти не, ну, там, чи, чи були якісь проблеми в, в мене за останній час? Тому що людина почне згадувати, Негативний, якщо ви формулюєте, фреймите негативно, то відповідно система 1 така, ага, так, він не запитав про негатив, все, треба дати негатив. Запитав про позитив, система 1 така, окей, все, шукаю в своїй пам'яті саме позитив. Марічко, а чому а, небезпечно включати негатив? Це пов'язано з кортизолом, з впливом саме цього гормону, можливо, на діяльність нашого мозку і врешті-решт на прийняття рішення? Ну, по суті, це навіть не на рівні гормона, а на рівні результатів, які ми хочемо досягти. Переважно, якщо ми йдемо за фідбеком, за зворотнім зв'язком до нашого менеджера, то ми хочемо, щоб нас похвалили, чи можливо нашу зарплату переглянули. Ну, ми переважно йдемо, щоб отримати щось добре, а не отримати щоб від нас Не помрали. позбавитись чогось. Так, так. Тому коли ми фреймемо в позитиві, кажемо, наскільки ти задоволений моєю роботою, то Імовірність того, що ми отримаємо це підвищення, чи там, щось, що ми хотіли попросити, вона збільшується. Тобто треба правильно упаковувати свої думки, правильно упаковувати свої меседжі, особливо до керівників, ну і керівникам до своїх підлеглих. Так, дякую за цей меседж. Чекаємо на наступне когнітивне упередження. Супер. Е, наступна група е, – це соціальні когнітивні упередження. Ви пригадуєте, що у нас є три пов'язані з прийняттям рішень, соціальні і е, пов'язані з пам'яттю. Першу групу, які пов'язані з прийняттям рішенням, е, ми розглянули. Ну, найважливіші з тих, які мені здається важливо пам'ятати. А це друга група е, соціальних. Відповідно, тут е, прям класична, е, класичний факт – це фундаментальна помилка атрибуції і знову ж таки він дуже впливає і на наше повсякденне життя і на роботу і полягає в тому що коли ми оцінюємо себе то ми схильні перебільшувати ситуативні фактори. А коли ми оцінюємо інших, ну, оцінюємо, думаємо про інших, то ми схильні перебільшувати їх індивідуальні, особисті фактори. От класичний приклад – це з запізненням. Коли ми думаємо, чому ми запізнилися на якусь зустріч, то ми частіше скажемо, що ну, це так збіг обставин, їхали, не знаю, маршрутка запізнилася, ми це не могли контролювати, там потім ще в затор якісь попали. Це не наша вина. А коли ми думаємо, чому і інша людина запізнилася на зустріч, то ми частіше будемо схильні сказати, що ну вона е, сама в цьому вину. вона прокинулася пізно, не вийшла заздалегідь, не врахувала, що там може бути е, якийсь затор по дорозі. І звичайно, що це дуже сильно впливає на те, як ми оцінюємо людей. Якщо ми думаємо, ну на Ну, це не спеціально, знову ж таки, ми думаємо, це на несвідомому рівні відбувається. Е, і ми думаємо, що люди навколо, от вони як люди, як особистості, спеціально запізнюються, спеціально там помилки роблять, спеціально ну, нас там можуть злити. Звичайно, що рівень взаємодії е, з іншими людьми буде швидше негативний, і ми будемо їх негативно оцінювати. Хоча насправді... Це може не бути пов'язано з реальністю, це можуть бути фактори випадковості, які люди не можуть контролювати. І коли ми дамо собі цю інформацію, коли ми зрозуміємо, що люди навколо не роблять щось не так, спеціально, в них також є фактори ситуації, тоді нам буде легше будувати позитивні взаємодії, позитивні стосунки з людьми, наприклад, з нашої команди і ми будемо краще розуміти, що ми можемо зробити, щоб таких речей не повторювалися, наприклад, щоб люди не повторювали помилку, бо ми починаємо думати, що це людина не тому що вона там е, погана чи неуважна а тому що у нас наприклад погана налаштована система і ми думаємо як змінити систему і ми це можемо зробити дякую угу. е, також цей ефект про який ми вже згадували це ефект ореолу чи, чи ріг е, він по суті говорить що е, якісь позитивні якості це ефект ореолу чи негативні якості це ефект ріг е, якщо ми маємо якісь такі позитивні чи негативні враження щодо людини, то е, наші враження можуть впливати на те, як ми будуємо з нею нашу подальшу взаємодію, як ми її оцінюємо і в професійному плані також. Тому е, часто е, ну, зараз особливо в компаніях стараються е, побудувати якусь приємну атмосферу, е, потоваришуватися, вийти кудись там, в позаробочий час, просто поспілкуватися як люди. І оця от позитивна енергетика, позитивні враження від спілкування в команді, вони потім переносяться і на робочі взаємовідносини. Люди більш толерантно ставляться один до одного, там, прощають якісь речі, які ну, раніше могли не прощати, бо в них вже є оцей от позитивний, Фон взаємодії з людьми в позаробочий час. І це, відповідно, позитивно впливає на е, стійкість людей в команді, тобто люди менш часто можуть е, іти з компанії, з команди, вони більш задоволені своєю роботою, бо вони е, мають позитивний фон, позитивні стосунки з людьми в команді. Можливо, якщо якісь питання виникають, то… А ви знаєте, Варічко, у мене є таке питання, адже я пам'ятаю, я хочу звернутися до гало-ефекту, і я, мабуть, так, коли цікавилася цим ефектом, то я чула про таку зворотні, зворотній бік, я пам'ятаю, коли я вивчала вікову психологію, то нам розповідали про цей гало-ефект на дуже цікавому дослідженні, коли дорослим людям показували фотографії спочатку, скажімо так, ну, людей, да, і розповідали про них добре. Або, наприклад, показували фото дуже таких симпатичних так, рекламної зовнішності дітей і розповідали, що вони зробили якусь помилку, взагалі робили якийсь ночемний вчинок. І коли mm -hmm. дивилися на цих симпатичних дітей, вони, ну скажімо так, природньо, органічно мають гало-ефект, то люди, які чули цю інформацію, казали, та ні, ну не може бути, ну а чи можна покарати таких дітей? Ні, ну ви що, давайте ми пробачимо, ну, ну все-таки, мабуть, щось спричинило цей вчинок, ну не можуть вони бути винні в цьому. А потім mm -hmm. показали фотографії, ну таких звичайних, скажімо, дітей, ну таке життя, і сказали, що так, ці діти зробили ось такий самий вчинок, як ті, скажімо так, більш симпатичні, ну і люди аудиторії сказали, ну так, так, треба покарати. Ну як так? Так не можна, треба бути чимними. І я розумію, що цей гало-ефект, про який ви сказали, він дуже корисний у використанні як інструмент зближення людей. Особливо, якщо люди на ну, ось в IT-компанії, в діджитальній компанії працюють, вони працюють, ну, скажімо так, опосередковано, вони заглиблені цілий день, або особливо зараз всі працюють ремонт віддалено і треба mm -hmm. створювати такі ситуації, щоб люди відкривались, щоб цей ареол, це сяйня трошки ну, відкупорювало, відкривало людей. І у той же час ну, ось цей гало-ефект, його теж треба, ну, скажімо так, включати, використовуючи критичне мислення, про те, що іноді ми можемо оцінювати людей хибно через те, що в них є гало-ефект, і ми просто через те, що ну, це така людина… Дуже симпатична, весела, ми їй не, скажімо так, ми прощаємо їй певну помилку, а інша людина, ну, скажімо, більш інтровертна, ми їй не прощаємо. І ось тут, я думаю, що керівнику треба контролювати себе, щоб не потрапити у це когнітивне опередження. Так, абсолютно погоджуються. І навіть більше є класичні дослідження, як взагалі виявили цей ефект, проводили керівники, Аналізували е, опитування в армії, і побачили, що офіцери ставлять вищі оцінки солдатам, які візуально справді е, там більш накачені, більш спортивні, більш симпатичні, ніж інші їх колеги. І це не завжди відображало реальні результати їх роботи. Е, і от якраз звідси і з'ясували, що існує такий от ефект Ореолу, і також. Цей ефект дуже велике значення під час рекрутингу, під час пошуку людей в команди може грати, тому що на етапі співбесіди людина може сподобатися просто як особистість, вона може там багато посміхатися, якось бути дуже дружньою, і якщо ми в цей момент не постараємося задати якісь поведінкові запитання, тобто виділити компетенції, які нам потрібні для цієї позиції, продумати, наприклад, конкретні питання, які можуть перевірити ці компетенції, а якщо ми просто на власному враженні від спілкування приймаємо рішення, то тоді наше рішення може бути хибним саме через цей halo-ефект. Дякую, Марічко. Можемо переходити на упередження, які побудовані на нашій особливості роботи пам'яті. Супер, добре. Е, отож, тут я би хотіла сказати про евристику доступності, я думаю, це так переводиться на українську. І тут класичний приклад, по якому дуже легко зрозуміти, що це таке, це безпечність пересування літаками. Мені здається, що всі вже знають цей прям класичний ефект, що багато хто боїться літати на літаках, бо думає, що це небезпечно, тому що це дуже часто висвітлюють в новинах. Але якщо взяти статисти... статистику, то статистично літак один з найбільш безпечних видів пересування і оце якраз і є цей ефект доступності інформації тобто ми постійно бачимо в новинах якщо там щось трапляється з літаком то це по всім новинам показують і відео і в газетах і всюди-сюди-сюди але коли трапляється якийсь ДТП з машинами то це майже ніколи не потрапляє новина або якісь там одну-дві стрічки займає і коли ми намагаємо згадати так я зараз буду їхати там на машині чи на літаку, що мені безпечніше і нам набагато легше пригадати оці от великі новини про, про літаки, про те як вони падають і тому нам здається що таких випадків більше, але ні, коли ну, цей ефект дуже сильно може впливати на перегляд перфомансу, то ну, роботи людини, коли, наприклад, ми беремо там трьохмісячний період, та, і раз в три місяці, ну уявімо собі, ми даємо якийсь фідбек людині. І там перші два місяці вона класно працювала, а в третій місяць, ну не знаю, втомилася, чи там щось в неї сталося, і це відповідно відобразилося на її роботі. І по суті, коли ми будемо думати так, що би сказати цій людині, який зворотній зв'язок дати, ми, якщо не знаємо про цей ефект, можемо пригадувати тільки те, що сталося за останній цей місяць, і казати, ну, знаєш, ти дуже погано працював в цій четверті, я там дуже незадоволений. Але якщо ми постараємося вести якісь нотатки, регулярно записувати, е, там фіксувати успіхи-неуспіхи, то в нас буде більш об'єктивний погляд і ми можемо тоді відповідно сказати, що там я зауважу, що останній місяць був важчий, але до того це і це класно робив і наш е, погляд на те, як людина працює, буде більш справедливим і відповідно, де це може відображатися, це може відображатися в фінансах, в перегляді там зарплати, в перегляді гонорару е, і якщо в нас є об'єктивний для того, щоб оцінити людину адекватно, ну, по справедливості, по-чесному, і ми будемо винагороджувати тих людей, які справді гарний результат показують, то, відповідно, наша команда буде більш ефективна і наш бізнес-результат буде більш ефективним. А якщо ми будемо базуватися на якраз у цьому ефекті availability, доступності інформації, ми можемо винагороджувати не тих людей і відповідно люди які не отримують награждення вони що вони будуть йти з команди а виявляється що вони якраз і були основними нашими результативними людьми Оце ну, гіпотетична ситуація але, та, але вона дуже сказати. показова вона дуже показова Марічко я трошечки е, перерву вас і пригадаю люди мого покоління 40 плюс вони дивилися у дитинстві дуже часто показували фільм 17 митєвості весни і mm. я до вашого меседжу про когнітивне упередження яке стосується доступності інформації, саме пам'яті, пригадаю, що керівникам дуже важливо пам'ятати, що іноді ми можемо потрапити в пастку останніх вражень, так? останніх подій. І ось, мабуть, люди, які дивилися цей серіал «17 митевості війни» про Штірліца, вони пригадують, що там була зустріч Штірліца, головного героя, і Мюллера, коли там якраз це упередження було використано, коли Штирліц, він, ну, я начебто мозок його проговорюю, що я зараз розмовляю і я маю зараз завершити саме цією інформацією, саме ось цим питанням, тому що це останнє питання, воно залишиться в пам'яті. І якщо людину, співрозмовника запитають, а чого до тебе приходила ця людина, то ти скажеш, вона приходила і це за за пігулками, наприклад, так, або за ось цим певним документом. А все попереднє, вони бути забуті. Так працює наша оперативна пам'ять. І тому керівникам це треба взяти до уваги, це когнітивне упередження, що, на жаль, останні події, вони впливають більше на нас. Тому треба бути об'єктивними. Я ось зараз зрозуміла, як треба краще, можливо, пояснити, донести і самим собі, що критичне мислення, розуміння когнітивних упереджень допомагає бути об'єктивними. Угу, і не припускатися так. цих пасток. Дякую, Марічко. Можемо приступати до наступного. Так. І, до речі, хотіла додати, що також ми можемо краще запам'ятовувати інформацію, яка йде на початку якогось нашого спілкування і в кінці. Це як підвиди якраз цього когнітивного упередження. Так. Тому класно, що ви згадали про таку, про таку річ. І далі є ефект, він, по суті, так і перекладається, hindsight ефекту або я, я це знав. Я це знала. Він полягає в тому, що ми, коли оцінюємо події, які відбулися вже знак, відбулися в минулому, ми схильні їх оцінювати як більш передбачувані. Ну, наприклад, думаю, батьки часто казали, чому ти там не зробив оце-то? Теж було зрозуміло, що це треба зробити. Але це зрозуміло тепер. Але в той момент, коли ми починали щось робити, було взагалі незрозуміло. В робочій атмосфері, в робочій сфері є все те саме. Знову ж таки, уявімо, ми починаємо якийсь проект, у нас є очікування від проєкту. І якщо ми їх не зафіксуємо, наша пам'ять може їх міняти. І міняти під те, що по факту відбулося, і тоді, там, через два місяці після старту проекту ми можемо сказати, так це ж було зрозуміло, що цей проект, наприклад, не вдасться, чи що цей проект там навпаки вдасться. Але насправді. Це ну, не об'єктивно також, тому в таких ситуаціях, де нам потрібно буде потім оглянутися назад, важливо зафіксувати наші очікування, щоб в нас було чітко десь задокументовано, записано, збережено, чого ми очікували, і це допоможе нам уникнути такого хінсайт-ефекту. В яких ситуаціях, от, якщо пробувати пригадати е, робочих, це може знадобитися. Це, наприклад, в тому самому рекрутингу. Уявімо, що ми там шукаємо собі людини в команду, ми, по-перше, стараємося уникнути цього хейлу ефекту, ефекту ореолу по об'єктивним критеріям, а по-друге, стараємося уникнути і хінсайт ефекту, тобто прописуємо якісь очікування від людини на випробувальний період. І коли випробувальний період завершується, ми вже бачимо, що по факту відбулося, і можемо порівняти те, що ми очікували, з тим, що, від... ну, що справді сталося. І таким чином ми можемо краще налагодити наш процес рекрутингу. Ну, це до будь-якого процесу е, може підходити, коли нам потрібно, у нас є якісь два етапи, і результати першого етапу впливають на результати другого. І відповідно для того, щоб отримати бажаний результат, нам потрібно відкорегувати наш перший етап. Рекрутингу – це пошук інтерв'ю е, кандидатів для того, щоб на виході е, випробувального ефекту отримати те, що нам е, треба. От, загалом, це, мабуть, все по основним таким когнітивним упередженням. Ви пригадуєте, що їх ще дуже багато. Це, я думаю, що якщо ці ефекти ви зможете запам'ятати і якось імплементувати свою роботу, то це вже буде прям мега круто і мега результативно. Марічко, а можна я вас запитаю про такі когнітивні, Когнітивне, мабуть, упередження, яке носить назву синдром Данінка Крюгера, mm -hmm. а, mm -hmm. я mm -hmm. я розумію, що. Ми зараз через травму, яку ми всі отримуємо, і отримали, і продовжуємо отримати, ми певним чином, ну, скажімо так, регресували. Ми це відчуваємо і регресували саме з приводу нашого критичного мислення. І ось іноді ми потрапляємо, або наші колеги потрапляють у такий синдром Данінка крюгера Якщо можна, що це за синдром, як взагалі його діагностувати, особливо у собі, це мабуть взагалі небезпечно і не досить приємно, і як вибиратися з цього синдрому? Е, так, ну, насправді, щодо того, щоб діагностувати в собі, це, ну, це дійсно дуже небезпечний діагност. Е, Такий шлях, тому я би е, не дуже радила, ти знаєте, коли е, ти починаєш чхати і там знаю, ліве око чухається, ти починаєш гуглити, що це може бути, і там можна нагуглити такого, що просто зразу хочеться піти і не продовжувати е, життя. Тому якщо ну, зараз ми маємо дуже особливу емоційну е, ситуацію, з якою ну багато кому справді важко справлятися і якщо є відчуття що сам ну, не справляєшся потрібна допомога то е, я прям раджу е, подивитися в сторону психолога е, варто пам'ятати що психолог це ніколи не лікар це просто якийсь партнер який допомагає е, пережити який допомагає опрацювати якісь важкі е, події тому я би ну справді радила, якщо, якщо є щось таке, то це ну, якісь потреби в підтримці психологічній, от я сформулюю свою думку, то е, варто на це наважитися піти е, до, до психолога. От. Mm -hmm. По ефекту Данінга-Крюгера, по суті е, воно полягає в тому, що чим менш ми кваліфіковані, тим е, Ну, більш, компетентним ми себе оцінюємо. Пов'язано також з тим, що чим більше я знаю, тим більше я не знаю. От, я думаю, ця фраза також нам всім знайома. І насправді ми, ми люди, загалом, коли ми на початку кар'єри, нам може здаватися, що з однієї сторони, ми маємо ще великий шлях перед собою, багато чого не знаємо. Але в той самий момент ми не знаємо того, що ми не знаємо. І коли ми вже трохи починаємо просуватися, нам здається, що от, справді ми вже набралися якоїсь такої компетентності, і ми маємо е можливість вже з дуже авторитетної точки говорити. Тому це такий ефект самовпевненості, і він часто пов'язаний справді. З, думаю як би це сформулювати з самопевненістю людини в собі і з тим як ми схильні сприймати оточуючих тобто якщо ми маємо якесь сприйняття оточуючих як некомпетентних то там ну, людей негативних чи деяким ми не можемо довіряти то на цьому фоні якраз і виникає ефект Денисом Крюгера в тому що ми е, вважаємо що ми більш компетентні ніж оточуючі тому як це як з цим боротися по суті це справді важко бо це вже більше навіть не когнітивне упередження це якась особливість особистості е, з якою ми маємо справу Можна намагатися, знову ж таки, об'єктивними критеріями показувати, що от, ну, насправді ні, от є якісь моменти, в яких ти, як професіонал, некомпетентний. Але ну, це така складна доріжка, яка може вести до якихось професійних конфліктів. Тому, мені здається, в даному контексті важливо саме боротися не з людиною, а боротися за результат. Якщо ми маємо компетентність в цьому питанні і ми знаємо, що ну, ми впевнені, що е, тут має бути так і так, то приходимо зі своїми об'єктивними даними е, не щодо того, що людина некомпетентна, а щодо того, що ми знаємо, як це питання вирішувати компетентно. Я розумію, що е, треба допомагати людям позбавлятися, можливо, цього синдрому. Ну тобто він є так, люди іноді потрапляють у цю пастку, і мабуть з нею треба співпрацювати, розуміючи, що ми зараз завжди до кінця свого життя будемо вчитися, будемо розкілитися, будемо обскілити, і тому треба навіть собі говорити, що я у певний момент, коли я ну, наприклад, не працював певним чином, так, певний період, ну, якось там, можливо, виявляв лінь, так, не працював, не читав, не досліджував, то я, мабуть, можу потрапити у, в, цьому, в цьому фреймі, так, в цій проблемі, в вирішенні цього проекту я можу потрапити у цей синдром, я можу виявляти ознаки синдрому Данінга-Крюгера, коли у мене просто немає знань, але я вважаю, що я знаю і можу вирішувати. І іноді, мені здається, Марічко, що коли нам е складне питання здається дуже просто, з тим, отут треба теж себе пригальмувати, включити критичне мислення і зрозуміти, а чи є у мене взагалі всі знання і всі, скажімо так, інструменти приймати рішення або ні. Ну, я взагалі думаю, що всіми цими синдромами можна користуватися як інструментами. Я кажу завжди діагностувати, але дійсно визнавати, що вони є, що вони існують, і просто скріняти себе, перевіряти, моніторити, а я не потрапляю зараз у це упередження чи ні, вмикати цю другу систему Даніеля Канемана. Марічко, у нас мало часу залишилось, і я знаю, що… Є в людей питання, воно може бути сформульоване теж в певний, ну якщо не синдроми на упередження, але принцип. Є такий принцип Пітера, так? принцип, коли ми можемо використовувати або певний скіл, так? або певний, а, певну послугу, можливо, певну якусь дію тих пір, так, поки ну, людина не досягає певного рівня некомпетентності, або використовуємо певну послугу, певну дію, поки вона не може, не призводить до певної катастрофи. Ось я думаю, що зараз, в наш час, нам треба розуміти, що ми знаходимося в, в, таких, в контурі new usual, нової нормальності, коли ми начебто вже ну, оговтилися і приходимо до таких довоєнних стандартів, але все-таки деякі речі, які працювали раніше, особливо у комунікації, у прийнятті рішень, можуть спрацювати за принципом ось саме Лоуренса Пітера. Або, наприклад, люди, які були менеджерами, зараз мають виявляти свої дані як кризові менеджери, але ну, не хочуть або не можуть і продовжують займати свої позиції. І ось я хочу, щоб ви, можливо, трошечки розказали, ну, у нас залишилося дві хвилинки, як працювати ось з цим фреймом. Так, да, ну... Но... Знову ж таки, якщо ну, цей принцип говорить більше до того, що більше про те, що ми схильні підвищувати тих людей на позиції, яким вони вже не відповідають. Тобто, там, умовно, вони робили якусь одну роботу добре, а ми потім хочемо їх перевести з виконавця в менеджери, а вони ну от взагалі, наприклад, не менеджери. Чи ну навпаки, з менеджера в виконавця, вони взагалі не виконавці, тому. Е Мабуть, якщо ми говоримо з позиції нас, то важливо розуміти, що у нас є сильна сторона, наприклад, менеджмент, і є слабка сторона. І ми не можемо бути сильними у всьому, тому це нормально, якщо там, в новій ситуації, коли у нас є нові ролі, нові функції, ми можемо з ними не справлятися. Важливо, самому себе е, адекватно оцінювати і ну, не шаймати, не, шаймити, не м -м, критикувати себе за те, що то, ми в чомусь там не такі компетентні. Це нормально, ми не можемо бути усьому компетентні. Е, якщо в нас є ситуація, де ми ну, не маємо виходу і є область, в якій ми не компетентні, а нам треба її якось покривати, то тут Завжди гарно спрацьовують якісь консультації з експертами. Це часто люди, які мають експертизу в якійсь галузі, вони люблять і хочуть ділитися цією експертизою. І можна їх на якихось, на якихось таких проектних основах просити запрошувати, щоб вони допомогли якраз стартувати з нуля найважчу частину, продумати чи налагодити, а далі вже в тій частині де немає якогось прямо інновації і потреби в сильній компетенції там далі вже самим продовжувати виконувати цю роботу якщо ми говоримо не про себе а про іншу людину яка ну і ми бачимо що вона на позиції де вона ну, не, не справляється там не відповідає ця позиція її сильним сторонам то ну знову ж таки це така трохи Чутлива позиція, але швидше за все, вона також відчуває, що вона не справляється. Тому чесність, якась відкритість і щире бажання зробити так, щоб всім було комфортно, мені до цього вирішить таку проблему. Відкритий діалог. Я розумію, так, що це питання комфорту, це питання ефективності і питання того, що ви дуже правильно відзначили, що це норма в тому, що в нас є сильні, слабкі сторони. І якщо ми будемо наводити приклад, то ось я знаю, що з практики однієї команди людину дуже гарного виконавця, дуже гарного з точки зору хардових скілів призначили менеджером, а через три місяці люди з його а, підлегування, підлеглі, пішли і сказали, а навіщо ви нам дали такого керівника, він за три місяці не вивчив, як назвати. Тобто, ну, людина не зробила таких зусиль, тому що вона не розуміла, що це потрібно робити, тобто вона певним чином в цьому показала свою некомпетентність, і це була слабка сторона людини. І можна я буквально ще на одну хвилину, мене, мене дуже цікавить взагалі цей принцип, і ви правильно сказали, що іноді людина має зробити Розуміти, чи комфортно їй буде, коли її призначають, їй потрібно показувати, ну скажімо так, нову, або новий рівень компетентності, або нову компетенцію. А людина цього не хоче, вона дуже комфортно себе відчуває в іншій сфері, в іншій ніші. І ось я пам'ятаю два таких випадка: коли викладачеві, який був фантастичний зі своїми студентами, запропонували бути керівником, менеджером дорослих викладачів. І він провалив mm -hmm. цей проект. Тому що працювати з учнями, студентами і працювати з дорослими людьми, менеджерити дорослих – це зовсім різні процеси. І тому mm -hmm. фантастичний там він був абсолютно занедбаний у іншому варіанті. І була друга історія, коли теж керівнику запропонували стати керівником більшого рівня, і він зрозумів, що він цього не хоче, він не зможе, в нього не вистачить ресурсу, знань, і взагалі він любить те, що він ось любить зараз. Mm. Але йому треба було ось ці офери від вищого керівництва певним чином коректно, дипломатично дистанціювати, тобто ну відмовити. І він не знав, як, тому що офери поступали і поступали регулярно. І він зрозумів, що треба свою некомпетентність показати не у свої, ну, в своєму професійному фреймі, а в чомусь іншому. І знаєте, що він Марічка вирішив зробити? Він, став, він почав ставити свою машину на парковку на місці свого керівника. Тобто ну, спочатку це було помилково, а потім він це робив протягом тижня і таким чином вирішив цю ситуацію. Тобто він спеціально а, налаштував так, що він свою некомпетентність показував у такому особистістому форматі. І від нього, mm -hmm. скажімо так, віддалилися і більше оферів, більше пропозицій не поступало. Тобто до цього можна ставитися ще і креативно. І я думаю, що Творче. ми сьогодні так, творчо можемо фіналізуватися з тим, що... Нам потрібно вчитися критично мислити. Це не страшно і це не боляче. Цього можна навчитися. І ось сьогоднішня наша зустріч, вона буде дуже корисною. І ми надамо запис, і ми надамо тези сьогоднішньої бесіди. Ви дізнаєтеся про головні... Когнітив байси супередження когнітивні, які стосуються прийняття рішень, які стосуються соціального простору, тобто комунікації, і які будуть стосуватися пам'яті нашої роботи з нашої пам'яті і таких пасток від нашої пам'яті. Я думаю, що ви зможете скористатися цією інформацією, стати більш критично мислячими і взагалі мислячими, і не будете так часто потрапляти у ці пастки наших упереджень, когнітивних упереджень, які нам будує наш мозок. Але це теж не страшно, тому що з цих пасток можна вийти. Головне ставитися до себе об'єктивно, чесно, прозоро і взагалі переформатовувати комунікацію в команді на такий кшталт. Марічко, я вам дякую. Я хочу ще раз нагадати, що в нас сьогодні в гостях була Марічка Краснова, експерт з поведінкової психології. І сьогодні наша зустріч там дуже потрібна, тому що… Ми зараз всі говоримо, що люди зараз травмовані, ми дуже емоційні, дуже сензитивні, і тому нам потрібно для того, щоб приймати ефективні рішення, а їх треба приймати, щоб допомогти своїм компаніям працювати, відновлюватися, процвітати, розвиватись далі, нам потрібно бути ефективними в комунікації, підтримувати один одного і підтримувати в наших рішеннях підтримувати в наших мисленнях, коли ми будемо кожен мислити краще і критично, то і в цілому наше таке командне мислення стане сильнішим. Отже, за критичне мислення, дякую вам, Марічко. Дякую М -м -м. всім, хто долучився і допоміг нам е, влаштувати цю зустріч. Я хочу, як завжди, подякувати нашим чарівним. Хлопцям і дівчатам з СУ, нашим волонтерам, нашим медикам, нашим рятівникам, е нашим командам, які працюють, які знаходять зусилля. І, Марічко, вам за ваш час, за вашу експертизу, за ваші знання. Дякую. Ну і слава Україні і до зустрічі. Героям слава. Всім гарного вечора. Гарного вечора і до зустрічі в нашому проєкті «Як ви». До побачення.